Привіт вам, добрі люди, адже я впевнений, що на мій канал заходять саме такі. Сьогоднішня моя відеорозповідь стосується бензинового тримера для покосу трави. Його назва пішла від англійського слова trim, що означає обрізати. Приставка R вказує або на людину, яка займається певним процесом, або на відповідний механізм. Досить часто буває так, що люди користуються якоюсь технікою та забувають її обслуговувати. Через це вона може прослужити значно коротший термін, ніж очікувалось. Це правило стосується і об'єкта моєї розповіді. На ньому є такий вузол, який називається редуктор. По технічному паспорту його потрібно змащувати через 15-20 мотогодин. Я не кошу в промислових масштабах, тому вирахувати мені точно мотогодини не представляється можливим. Тому змащую редуктор раз в рік на початку сезону косіння, що і вам раджу. Його функція – передати обертаючий момент валу під кутом на катушку. Деталі там обертаються на високій швидкості в одна з одною, тому мають бути завжди змащені. Отож, щоб направити нову порцію мастила в редуктор, потрібно відкрутити ось цей гвинт. У моєму випадку потрібен шестигранний ключ. Все необхідне йде в комплекті. Обираємо потрібний і відкручуємо гвинт. Довго крутити не прийдеться, і в отвір, що з'явиться, потрібно подати змазки. Саме вона дозволить редуктору працювати ще довгий час. Для цієї цілі існує великий вибір мастил на будь-який гаманець. Підготуємо куплений товар до процесу змащування. Пломба добре, де пломбуємо. Зазвичай, з цюбиком іде спеціальний носик, який дозволяє зручно подати мастило в отвір. Ну, а якщо вже його немає, можна використати звичайний медичний шприц. Зручно і надійно. На цьому я пропоную не зупинятись, а змастити ще вал, який передає обертальну енергію від мотора до редуктора. Це також дуже просто, лиш відкрутити прийдеться вже два гвинти. Верхній фіксує, нижній кріпить та тримає головку з редуктором та катушкою на штанзі. Для цієї цілі знову знадобиться шестигранний ключ, принаймні на моєму тримері. На штанзі ми бачимо отвір. Верхній гвинт заходить в нього і фіксує головку. А ось вже й показався вал, який своїми шліцами заходить в щеплення із редуктором. Саме для змащення цього редуктора ми проведемо ось такі маніпуляції. Після цього в отворі маємо спостерігати змазку. Зразу ж закриємо його відповідним гвинтом. Далі порядок робіт такий: беремось за шліци і виймаємо вал зі штани. До речі, ці шліци теж потрібно буде змазати, коли виймемо вал. Сторона від редуктора. А також промажемо весь вал. Виймається він легко, без особливих проблем. І, звичайно, не обділимо увагою та мастилом шліци від сторони мотора. Отож, цілі визначені, приступаємо до практичного їх втілення. Під час косіння вал обертається на великій швидкості. І щоб зменшити його коливання від осі, тобто вібрацію, всередині штанги він проходить через втулку. А щоб йому комфортно було там обертатись, ми проводимо цю процедуру змащення. Крім того, вона захистить деталь від корозії. Ну от, що й зробили, тепер повертаємо всі комплектуючі на свої місця. Звичайно, що спочатку вставляємо на місце вал, Ну, а потім прикріплюємо головку з редуктором та катушкою. Поміняти місцями ці дві фази нам ніяк не вдасться, тому ми нічого не переплутаємо. Ну, а тут спочатку верхнім винтом ми фіксуємо головку, а нижнім вже її закріплюємо. На цьому все. Посилання на інші мої відео дивіться внизу. Бажаю вам успіхів. Залишайтесь здорові!